بشروا بشرا عصان ام العظيمة كل عامل من بشارة لبشارة يوم دنيا مجادي مدتها كريمة حق قد حمد خرج من بعد جد معانة وعزيمة ما منعها الياس لو زاد المرارة ما منعها الياس لو زاد المرارة كل شخص بدون قدرك بالصدارة دار جنبك والدين هم عظيم لا تخافين الزمان ولا مسارة لا تخافين الزمان ولا مسارة ابرحي يمجاكي كبرى وغنيمة بشر وبشراء عسان هم العظيم